تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي، تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي وجئتك في بياض التوب يا مولاي انا المستور انا المتاسف المكسور انا المستور انا المتاسف المكسور انا المستور أنا المتأسف المكسور ولا تخفاك بين القاصدين يدا